وہ کوئی بھی ہو جس نے اس پاکستان کے ساتھ کسی قسم کی بھی غداری کی ہے تحریک لبیک پاکستان والے اس کے وجود کو قبول نہیں کریں گے اس کے وجود کو قبول نہیں کریں گے جس نے کہا یہ آرزی لائن کو قبول نہیں کریں گے جس نے کہا جناب ہم ایک ہی رحمان اور رام کو مانتے ہیں اس کی وجود کو تحریک لبیک پاکستان والے اور یہ ملت قبول نہیں کرے گی اس لیے کہ وہ جس سے اس وطن کی جیل تو نہ کاٹی گئی اور بھاگ کر لندن جا آ کر بیٹھ گیا جس کو لندن کے ایسی راس آئے ہوں اسے ملت کے درد کا کیا پتا اسے قوم کے درد کا کیا پتا اس کو کیا پتا کہ کی سے نہیں. تم نے اس ملت کے عوام اور قوم کو اس حد تک لے جایا ہے کہ سارے دیکھ کر کہتے ہیں کہ یار یہ تم نے پاکستان حاصل کیا یہ تم نے نعرہ لگایا یہ تم نے اپنے وطن کے ساتھ کیا میں ان سب کو کہتا ہوں ہم نے اپنے وطن کے ساتھ کچھ نہیں کیا ہم نے لاشیں اٹھائیں بھائی زخمی کروائے بچے اپنی بچیاں جیلوں میں بھیجوائیں جناب گھروں کی چادر اور بیماری کی پامالی کی لیکن اپنے پاکستان پاکستان کے خلاف ایک ایک حرف نہیں نہیں بولا ایک سوچا بھی نہیں. بلکہ یہ یہ کہا کہ یہ پاکستان ہمارا ہے یہ پاکستان ہمارے بڑوں نے بنایا ہے ابھی فی الحال فی الحال یہ کچھ جناب وہ چند نہ ہنجاروں اور غداروں کے ہاتھ میں ہے لیکن یہ یاد رکھنا وہ کہہ گئے ہیں نا کہ منزلیں اس کی آسا ہوئی چلتے چلتے آپ کو اس لیے زیادہ چلاتے ہیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے اور جب آپ کے ہاتھ کوئی چیز آئے اس حکومت کی یا اس پریاست کی کوئی ذمہ داری آئے تو آپ کو احساس ہو کہ ہم کیسے چلتے چلتے اس منزل تک پہنچے ہیں جناب ٹرینیں تو بھر کر ہمارے سرو کی آئی تھی یہ تو آئے اور امریکہ نواز بیٹھ کر آ کر کوئی برطانیہ نواز کوئی امریکہ نواز کوئی انگلستان نواز کوئی فرانس نواز وہ آ کر ہمارے پر حکمران بن گئے یہ درد تو ہمیں है.